شلونكم امانه ما ولهت علينا والله حنا ولهنا عليكم وودنا فيكم وودنا كل يوم نتهرج معاكم انتم شلونكم عساكم بخير يا رب ها الحين الموسم الاخير من سلسله مسلسل حمده وعيده عاد هالموسم مين قال لا موسم المفاجات بس قبل كل هذا انا اعلمكم بالبدايه ان تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه والأهم يا جماعة الربع انكم تشاركونا قولولنا سوالفكم ذكرياتكم شو اللي تحبونه في حمدة وعيدة واضيع اللي ودكم انتهرج فيها المهم أنا بس بقول لكم تنشرون هذا موقع الكتروني دبليو سوالف نفس الموقع في انستغرام في الساند كلاود في تويتر في اليوتيوب، بعدين رح تجيكم أشياء جديدة وإنتاجات جديدة وإن شاء الله تحوز على رضاكم، خلونا نبدي أول حلقة في الموسم الرابع والأخير من مسلسل حمدة وعيدة. يا حليلكم، والله إن احنا بعد مشتاقين. انا حمده وهذه اختي عيده مقضوره العود بنت عمنا سعدة بس تبون الصج انا بقول لكم سالفه تحر تحر يا وإنها تحرق امانه لا تقولون حمده انت حساسه لا والله والله العظيم اسمعوا السالفه في ذاك النهار معي واحدة من مبطى مدري عنها اسمها انتصار من ايام المتوسط يعني تعرفون من بنات الصف اللي ما تحسون فيها مدري ما لها حس وشيفه وما همته فوقه يعني ما فيها شيء ينذكر فهمتوا فجأة ولا تطلع هي بالانستغرام وتكلمني بالخاص وشلونك شخبارك؟ وخذت رقمي ودقت علي ويحليلها حليلها عزمتني مسوية جمعة البنات ايام المدرسة فيها لون لا والله الوحدة جزاها الله خير تبتجمع البنات والذكريات ونشوف كل واحدة ايش صار عليها ووين صارت. كانت تقول لي اختي عيدة ما شاء الله يا الخبلة يمكن احد فيهن عندها اخو ولا حماها ما اعرس اكشخي ولبسي وروحي. أنا عاد قلت والله صدج اش دراج عن الدنيا يمكن لا الحين يعرفوا انا معرس يمكن عندهم حماها اخوها ودعمها تذكرني المهم ما اطول عليكم السالفه رحت الموعد ولا السي إيش رشكدرهم يا ويلي هذا عازمه المنطقه التعليميه مو بنات صف رابعه اول وما ادري والله شو صار فيني يوم شفت الزحمه ها كانت يتبس بمكاني الحين ليه دخلش اقول لهن ما عرست ها و وشا... كان جا... والله كني بهول ورتعاب تيوي ولا كانت تذكر اختي عيده يوم انها قالت لي هيه ترى من زينهم ولا تهابين وخلك واثقه والرزق عند الله مو بكل وحده معرسه ضمنت الجنه مالت شغل وتذكري انت حمده بنت بعيد والله ادخل ولا البنات يهلون ويرحبون وكل وحده تسولف ايش صار لها وايش صار عليها اللي العرسات واللي تطلقت واللي كملت دراسه وهرجه ودرجه وناسة ما هقيت صراحة إن اني بستانس هل هالكثر الين جت رأية العزيمة انتصاره الخسيسة شوف إيش سوت جتني تنشدني شلونك لونت وتتمطع وأنت مطبع بالحجي وقصب بتورينا انا اعرست وان لو كانت تعرف ارقامنا كانت دقت علينا وعزمتنا وتوصف عرسها وشهر العسل تقولون ولا احلام على قولتها ان ما صار ولا استوى وانا طبعا اجاملها يعني ايه رأية البيت والعزيمة ايه عسى الله يهنيك عسى الله يوفقك الحكي. قومي يا ملعونه الخير وخذي استكانتي قدام الحريم استيكانت الشاي واشربيها الكل من كانت تقولي ما علي يا انت عيونك حاره من ايام المدرسه وما فيها شيء ها البنات تكتفت وجهي وانا انبهرت من اللي سوته هذا ايش فيها اقوم لها الحين الان خيرها الخير ولا اتذكر اختي يوم انها نصحتني ان لا تبينين للعدوان انك ظالم وإن هذه الجمعة فرصة البنات يعرفوني ونخطب أما هذه احكي عليها انتصاره وانت بتروح سكت وقامت تحليلها لطيفة الجو وضاعت السالفة لين تعشينا والله يا جماعة الخير اللقمة ما حضرت مني حاولت إني أسكت لين أطلع أمانة لو انتم بمكان حمدة اللي سويته صح ولا شرايكم قولوا لي حأشوف آراءكم في التعليقات وخنشوف شو تقولون اللي سويته صح يا ومني سكت ومشيت ولا مفروض حاجية ولا شنو أسوي وخلينا نشوف الاسبوع الجاي إيش رح يصير معاكم سوالف موزه حمده وعيده